رجل في الصحراء ومع غروب الشمس اتجهنا نحو مستوطن عبد الرحمن ونحن في طريقنا إلى عبد الرحمن إن سحرنا في خلق الرحمن ورأينا الجبال موضوعة بالحسبان والسماء زرقاء كالمرجان والرمال بالكتبان وليس لك مثال وكيف لنا لا نوحدك وأنت الله العلي العظيم الرحمن سبحانك يا الله لا إله إلا أنت سبحانك يا رحمن وهذه هي طريقنا إلى صديقنا عبد الرحمن الرجل الطيب صاحب الإكرام ذاك هو عبد الرحمن هو وخليله متجهين إلى نحو المكان الذي فيه الحياة الجميلة مع عبد الرحمن رجل البدية تحيتي له من هذا المكان سيدنا هو سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا حاني سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر اللهم بارك سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا الله مبارك ياك. الله العظيم ههههه هاو هاو هاو أليف يا راي أصديقائي يا ركساد رحمال هذا وياك أصديقائي سبحان الله العظيم رايك جوع ثم ملي عنها الله العظيم رايك أين واحد الملي تعالك آه لي لهيه هاي ويكتوه أحسن هاجب حالكنيج هاي الله العظيم باش ما يعطبهم الزرع صيف شوي ايه. صعيب حليص صعيب تقدر كي... آه. على الصعيبه الى حطيتيه في سميتو في ديك الجبيه ديالو شي حاجه كيعطيهم سبحان الله لا الا لقته بحال كما مزيان ليهم اه ما تخاف ما تخاف ما تخاف سبحان الله دارت تمارك كما تشاهدون مشاهدينا الاعزاء حنا اليوم ضياف عند سي عبد الرحمن في الباديه اقاليم الصحراويه اكبر والله اللهم بارك يا رب الله لك ريس العطبي بارك عليك ينرس رجسة طيعة طيعة طيعة البرجسة خليها عليك طيعة بارك عليك بارك, علي. بارك دبك يظل يرعاه هنا في الواد الساد آه ياك وفي الليل جيت له حليم شي شوية هنا يا بشي لا لا فات عشيتم انا عشيتهم ياك غير كتعاود ترش لهم هاد شويه مزيان ما حد كاين بين بين ضويت لها اه لها شويه بين ما تطيح في اللي بين عليهم اللي هذا يرجعوا يرجعوا هذا اللي لحت لهم درك الزرع سبحان الله وهذا وهذا كتشوفو يا را مزال منين يخرجوا يخرجوا لك طو هذا الزرع ما يشوفوا ليه الضوء هذا موها سيدنا موها سبحان الله زريقونا هذه سيدنا عبد الرحمن زريقونا زريقونا وهذا الكبير آه. <تصفح> مازال بس... ما سميتيه <تصفح> المهدي, <تصفح> المهدي. <تصفح> الله يله زياد المهدي <تصفح> الله يهدينه يهدي من عند الله سبحانه وتعالى امين جميعا هيدي الله الله الله ما زريقونا وهادو هادو هنا الامهناد <تصفح> هادو هادو اللقو. هذو معزولين بحدهم هذو صغار بحدهم ها. آه. الله. تعلمت آه. يعني اماتهم هما اللي ما يضيعوا اماتهم. ما يضيعوش. ما يتم اللي يرضعوا. ايه. تضيعهم. آه. آه. تضيعهم. الله. والله. البدية زينة. لايكا. اه اسم لايك. سميتها هذه؟ هذا سميته ماكس. ماكس, ماكس هذا. لايكا. هذا ماكس وهذيك؟ هذيك لايكا. لايكا هذيك اللي الفوق. آه. لايكا. تعالي. لايكا. تعالي. هذا الله, الله هادو كيحرصوا دابا آه. من يَتْغِيبَ آه. أنت ولا شي حاجة يكونوا حارصين. مَا مع الغرب، ديما معه معاه هذا كير عا سبحان الله هذا، هذا آه زوين أم مايكس زوين. مايكس، شكاين مايكس؟ في زوين الله الله، رد البال مزيان، آه راني وحلت ليه؟ او حلت هيه هذا منهم إيش هذاك اللي من عبد الرحمن واحد هنايا الماء ها ها يجي سربو لكن باكس يا كتخلط ليهم دابا مع الصباح ياك؟ اه ها ها ها مرتب ياك. أيه اه هذا اللي مرطب ليهم ياك؟ مع الصباح اه وفي الغداء؟ في الغداء؟ في الغداء غير كيشربوا غير الشريط؟ يشربوا ندير لهم بحال شوي في هذيك البلاصه ندير لهم شوي من الزرع. اه هيك البلاصه اللي كتشوف في فيها هناك ايه هنايا هذيك الجابيات الجابيات اللي تما اه قبل الجابيات هذيك البلاصه المنقيه اه لهيه؟ يا يعني يعني اي شفتها في الناس ها شتا البلاصه آه آه آه في اللي فيها إيه. يعني لم... في نعم. فيه اه سبحان الله الطريقه راه ما منشفش انا الطريقه ديال كتشتت لي المزره والطريقه راه اول مره كنشوفها هنا سبحان الله الزرع والله الزرع يعني كما درتي لي بحال هكا كيكون اه الزرع صعيب سبحان الله ماكلة وحده في الصباح صافي وفي وفي الليل مع العشيه كنعطيهم في العشيه اه يعني كتعاون شويه بالسيكال يمشي عم... <تصفيق> الله ما يخسر عليهم. والو عبد الرحمن ها سكالي مزيان للمعز وخا ولا اه. أو أو اه صافي اه والله العظيم هذاك الشيء يعني القياس هادي الوجبه ديال ماكس قلت لك هاد دي الباني ديال ماكس دي ما ده العشاء ديالهم اه كاين فيه الخبز وفي اللحم ميت يتسالك عبد الرحمن راه مهلي فيهم وراك مهلي فيهم والله <تصفح> <تصفح> اه والله لا الله لا أي حيوان ما, صفي... يعني. فأقوم... ما كنت ما كنت جد عليه صافي ضيتي ساع الله يرحم ليك الوالدين صافي هاقوم ما تمكن تجلم منه اقوم به ولا خليه أكبر. لأنك غادي تجلم منه بهي ما كامله كتدنى ما هي ما غادي يتكلم ما غادي تقول لك انا خاصني والله ما عليه خليها لك صافي بها عنك وفتك منها هذا سلك من حقها الله اشف مرض السلام عبد يا رسول اللهم اشف مرض السلام عليكم اشف مرض السلام عليكم اشف مرض السلام عليكم اشف مرض ها عليكم اشف مرض السلام اهلا وسهلا سبحان الله <تكلم> <تصفيق> اللهي <تصفيق> <تصفيق> صلى الله فيها الصلاه مثل بحجري الله مزيان <تصفيق> انا براسي ما تاتجيني مزيان بحركك هكاك هو هو باغادلو مزيان ماكس ما نيتو زين مسكينه الله الخيمه دا بديل خاص ضروري ضروري يكون هذه الخيمه اه خيمه هي الصحراء يا yeah. أو عم رواتي. اه ليك صالين عمرواتي ها ديك قلت ليه بعض سيد رحمان في الاول درتي اتاي آه. ياك شي شويه من اتاي دي النص ديال الكاس النص ديال الورقه هذه الا كانت الورقه معتادله ملي الا آه. كانت الورقه مزيانه راه كاين من الورقة دير منها لك داك هكا آه. كيقولوا كي لها راس النبلة هاديك آه. الورقه راه كدير منها لا قدها ما تفوتو آه. الا فتتو لا تايمات اللي كنت كدير في البريق وتخوي عليه الماء خلي ربع ساعة تقريبا, تقريباً. ربع ساعة 10 دقائق وتحيط وتحيط هذوك الكيسار واحد منهم كدير به الكشكوشه وكيبقاو وهما كتلقم بهم بجوج آه الوقت اللي ما احتجتهم عندك في القيمة واجدة ديما كيكونوا موجود بحال التقوى مرة مرة عاود بدل ما ندير شوية ديال الورقة إلا عيات الورقة كدير منهم ها هو كدير آه كاس كيبقى عندك هذاك الما طايب اه, طيب اه طيب هذا طيب. الما طايب راك ملي شننا اللي نعمرو راك شننا خاصنا نعمرو هذاك براد حق بعد. وزريق. وزريق هذا الزريق هذاك مقلوع زبدته هذا زريق شيه. ياك هذا ما هاد... فيه زبدة. هذا ما فيه زبدة. هذا. هذا اللبن مقلوع زبدته ومحيد منه زبدته. محيد منه زبدته وزرخته. زين سبحان الله. اه البهايم هذاك عندك هذا شيه شيه لا على التخلو واخا يكون ربيع ما واخا الربيع ما كاين عندك هذا شويه ديال الصدار. يا عوني غير الا كنت انت متهرلي الا كان علفك مزيان لا كان عارفك مزيان لا كان مزيان وانت ما اه الا ذاك الحاله وخا وخا في الربيع راه كيبقى اللبن ديالو مزيان كيبقى اللبن ديالو واخا ما يفي الربيع كيبقى معذ شويه ديال الطالح وشويه ديال المركبه وشويه ديال الملبينة. واش شنو يا صافي فما المركبه واحد الشضره الصدرة نقول آه. لك بحال هادشي راه كتشوف واقفه لعودان أيه. عودانا كتسقار خضرة شفتها. نعناعية يكشت او هذي كيام مركبة مولبينة بحالة ديلة ديلة مشوكة حتى هي كتكون خضرة حالة شي اي مولبينة يا غالدة مولبينة مي بحالها مولبينة كتشوفها مشوكة بحالها مشوكة كاملة مشوكة ما تقل تمسها عندي من يتمسها دقا اي اي اشتدرت انتين سبحان الله لا يموتوا اللي يتمو حيات اللعب على عركي طلح طلح اه يحيى ولا مع العصير عندك منين يكون هاو اليامات كيف هذو اللي دازو ما سخونين سخونيه هذاك العصير هذاك كينفعهم هما كيعصروا الجدر ديالهم وكتطلق للفوق سبحان الله هذه الطلح عندك الطلح وعندك ام البينه وعندك آه الكرزيم هاو المسائل اللي, اللي يعرقوا كيقول كي لك المسال اللي تعرق كامله اه. وعندك مركبه وعندك السبط يا غال هون قليل في التراب يا غير هاو اللي كيعرقو هذوك من كيعرقو كترخي من ذاك الجدر تحتها اللي تحت الارض كيرخي كي سبحان الله ذوك العروقه الفوقانية سبحان هي على طول الصيف وهي زينة يجيب لهم ولا السحاب راهي ما كتطلع هذيك الفوقانية كت... السحاب كتحبط تهبط لذاك الجدر لأن هي صلحة الصيف آه. لأن هي صلحة من عرقها في الصيف هي كت- الأربعة كيتموا ليه زينين عند منين تخط عليهم الصيف اصلا يجيهم الخريف الربيع واخا تجي الصحاب كتجبرهم هما مزينين سبحان الله وكيشرب ملي العرق ديالها وكت كيتم هذاك العرق مخزن الا وقعت يجبر أيامات بحال هذو اللي دازو يامات معصورين مع بالمزيان ينولو ذاك الشيء اللي فيه يطلع الفوقاني منها كتصل هضرك راك من ترد بالك تشوف ياسر من مخضر خضر ما رديت بالك للوالد انت عزت لقيت الفوق اخضر أه... النبعه هاو الايامات ديال السخونيه والصدر آه. سبحان الله الصدر وحدة هذيك ديال المسواك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 رقوة دهاء يقولوا إخواننا الداخلي الكشكوشة كشكوشة هي الرقوة هي الرقوة <تصفيق> الحسنيين ها آه بالحسنيين الرقوة تاريجة الكشكوشة كشكوشة هذيك <تصفيق> <تصفيق> فرن أنا كلام ما شيء مزمع فتحرصة. يا هذا راه فرنة آه، تسمى الفرن آه. هذا الفرن آه. ما يبحال المجمر آه. ديال الحديد كاملين كاين قال لها الفرنة ولا المجمر هو ديال <السؤال> الطين المجمر هو ديال الطين باين هذا شوف الله يلعن الله خاصها آه، الضوق باش تعرف زين او حنا حتى الى ما كان هذو المشاكل اللي قلت لك بسم الله بحال ما خربت لا, لا. كاز لا. لا, صحيح. لا صحيح الله كاز. كاز. الله يا الله لا ديك الله الله عبدك الله كان الكاس لما كان كاس الله فيك رحمة الله الى ليله زينه الله ان شاء الله نجيب مولانا السحاب. إن شاء الله يا ربي. إلا جاب الله إلا جاب الله السحاب غنجت والك ضروري. آه ضروري جو... هاديك، والله إلا ضروري نجت. خيي. وأنا كذلك عرفت المكان أنا. لا أنا صافي دابا. اللهم ما شي بقى بين والو يا يلا أسي عطرك. يلاه الله يعاونك الله يخليك ان شاء الله اسمح لينا الله يعاونك الله يحفظك بارك الله فيك استاذ الرحمن الله يسر لك لحظتك وهكذا مشاهدينا الاعزاء الوقت يمر بسرعه وخاصه مع الاحباب ومع هؤلاء الناس الرائعون الطيبون أصحاب القلوب البيضاء وأصحاب البادية في الأقاليم الصحراوية وتحية لهم وشكرا لكم جميعا وإلى فيديو قادم إن شاء الله